السلام عليكم كيف الجميع؟ كيف أخباركم؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا بالمقطع الثالث من تقطيع النمازج التصحيحية إليوتيا طبعاً هنّا متل ما أنتو بتعرفوا يا جماعة تقطيع النمازج إيديوتيًّا للتصحيحات يعني التصحيحات هنّا ثلاثة متل ما كل مرة بنذكرون الأمر الأول أو التصحيح الأول هو العكسي اللي هو بتضمن وتاد وعلام التصحيح الثاني هو العرضي اللي يتضمن راية مثلثات مثلث قائم صاعد مثلث قائم هابط مثلث متساوي الساقين ومستطيل التصحيح الثالث والأخير اللي هو المركب اللي نحن الحقيقة هلأ هل بدنا نحكي عنه هو اللي بقي إيه ماشي طيب يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم نحن هون في انا محضر لكم هذا النموذج طبعا بتلاقوه كثير يعني بس يعني حطيت لكم اياه هل هلا في عنا مثل ما شايفين طبعا نحن عم نمشي من اليسار لليمين من اليسار لليمين طيب عنا قاع عنا قمة عنا قاع أعلى طيب فورا بنحط قناة إن شاء الله إنه إنه ممكن يكون وتد ممكن يكون علم طيب شوفوا يا جماعه عنا قاع عنا قمه عنا قاع اعلى لازم قمه اعلى اذا كان فوق ما يرتطم بالتابع وتا ترتطم بالتابع علم وينزل عم أفل فوق التابع فورا هذه نحن حكيناها وحده من فضل الله عز وجل من اهم الاضافات اللي الله تبارك وتعالى اكرمني فيها هو أفل فوق التابع انتقلنا مباشره الى مركب فأفل بأي موجة أفل بالموجة الثالثة أفل بالموجة الثالثة أفل بالموجة الثالثة معناته بعد ما أفل بالتالتة عنا رابعة بعدين خامسة مش أفل بالخامسة لو أفل بالخامسة كان بده يكمل وينزل أما أفل بالتالتة طلع رابعة خامسة طيب خلينا ننزل بقى نحنا للمقياس الزمني الأقل يلي نحنا بدنا بدنا ندرسه طبعا بالمناسبة يا جماعة أنتم لا تكونوا بالصورة كيف التراتبية عندنا نحن خمس موجات لازم، ثلاث موجات، خمسة ثلاثة خمسة مظبوط؟ يعني عندنا نحن عندنا الموجة الضلع الأول بالمركب، الضلع الثاني بالمركب، الضلع الثالث بالمركب، والضلع الرابع بالمركب، والضلع الخامس بالمركب. الضلع الخامس والثالث يفترض أنهم يتساوون، شو معناته يتساوون؟ مثل ما كل مرة بنقول 88 إلى 110%، ماشي؟ معناته انت لازم تركز بدراستك على الضلع الثالث والخامس والرابع طبعا انه الثالث خمس موجات الرابع ثلاث موجات والخامس خمس موجات طيب خلينا نحن مباشرة ندرس هالكلام ولازم هسه ناخذ عمود ماشي ونروح لعند 1 خليني هلأ هزبهم خليني هزبهم ونزبطهم طبعا يا جماعه صحيح انا شفته لل بس بسيد اماني والله ما است طيب <تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نعمل ان سيليكتد اول طيب عندنا هذا طبعا هذا الضلع الثالث وعندنا هذا الرابع خلينا اصغرهم مره لا تشوف معي اكثر عندنا الضلع الثالث طبعا في عندنا نحن هون الضلع الاول الثاني معلش ما بقدر الحياة إلا ما ساوي يوم إذا نطلع على الويك ون عندنا الضلع الأول ثاني ثالث رابع خامس مظبوط عندنا الثالث والرابع والخامس اللي هن الجزئية المهمة بالمركب طيب خليني هلأ أرجع بأكبرها الضلع الثالث لازم يكون في خمس موجات موجة اثنين الله أعلم ثلاثة أربعة خمسة طيب خلينا نقيس في بناتشي مثل ما ها ها مثل ما انتم بتعرفوا في بناتشي إكسبانجن يا جماعة اللي هو من أول الأول لنهاية الأول لنهاية الثاني لنعرف الثالثة بين تصل فطلعت فوق المية وعشرة فحتما ممتدة ومزبوط ضرب بالميتين واربع وعشرين بالضبط فعنا واحد نين ثلاثة عنا أربعة وخمسة بأد واحد ماشي طيب هلأ الضلع الرابع شوفوا فينا بدنا بدنا عم نفرق بين الضلع والموشه، الضلع الرابع هو ثلاث موجات. أو فينا نعتبره ABC يعني، هي من أول A لنهاية A لنهاية B. شوفوا يا جماعة. شوفوا وصل بين الـ 100% و88 بالويك weak one والله أعلم. شايفين؟ حتى بالمنص تشوفوا إنه هون شايفين؟ كيف باين معنا؟ شايفين؟ طيب نرجع للدي 1 ماشي؟ طيب لحد الآن تمام، طيب نروح بقى للضلع الخامس والأخير، ها <تصفيق> <تصفيق> هليك واضح ال ال ال الضلع الثالث والأول مثل بعض والخامس ممتد، شايفين يا جماعة ما شاء الله الحمد لله 100% شايفين؟ الضلع الثالث يساوي الضلع الأول بيبقى بقى الضلع الخامس اللي هو الممتد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين باختصار خلص نموذج المركب خلص يا جماعه انا دائما باكد عليكم انه ترجعوا تعيدوا المقطع اكثر من مره ليش صحيح نحن هلا تقريبا حكينا يمكن مع الشداي ربع ساعه وتيفر يعني بس الكلام يلي يلي عم يعني حكى من فضل الله عز وجل بهيدي المده يتضمن امرين الاول من فضل الله عز وجل يمكن سهوله يعني وتيسير بالعطاء والامر الثاني الحقيقه اللي هو آآ آآ يعني المعلومات مختاره بعنايه لا يمكن انك تتخيلها يعني مثلا انت هيك خد عندنا اول شيء انه قفل الضلع الثالث في في في بعد التابع خلص افل الضلع الثالث بعد التابع انتهينا يعني هون انت انت هون بقى بدك يروح بالك لانه مركب انتهينا فلو قفل لو قفل بالضلع الخامس لو قفل بالضلع الخامس كان هه بس اما هو قفل بالضلع الثالث لو قفل بالضلع الخامس بده كمل وينزل لما قفل بالضلع الثالث بده يطلع 4 5 فباختصار باختصار يا جماعه واي نموذج مركب سيكون بهذا الشكل طبعا هذا النموذج المركب تبع النموذج العكسي طبعا مثل ما أنتم بتعرفوا في نموذج مركب اللي هو هيك مثلا بفرض قاع قمة قاع مساوي بقى مش قاع على هذاك قاع على هلا هون اذا طلع افل بالضلع الثالث بدي يكمل اربعة خمسة اما مثلا طلع افل بالضلع الخامس بكمل وبينزل شايفين يا جماعة هذا طبعا هذا النموذج المركب الثاني طبعا في نحن نزلنا مقطع من قبل عن النماذج المركبة شوفوه، لذلك دائما بقول ما تبلش من هالمقطع، دائما ارجع لأول السلاسل، لأول السلاسل، دائما ارجع للأول، فهون بال بال في في نحن عنا المقطع اللي هو آه النمازج النماذج المركبة شوفوه يا جماعة، يعني حاكين على الاثنين، حاكين على هيدا وحاكين على آه على هيدا مع حاكينا على هذاك وحاكينا على هيدا تمام يا جماعة؟ طيب آه هاي باختصار حبيت آه نحكي شوي عن التصحيح الثالث ألا وهو المركب تقطيعات وإيليوتيا آه باختصار أنتو فيكم تشوفوا أمر أنتو طبعا تقولوا بينكم وبين حالكم طيب أنا طيب أنا ليش ليش أنا عم أحكي آه بال... بال بتقطيعات الموجات اي يعني مثلا مثل ما نحن هلا بالويك 1 طيب عندنا الضلع الثالث مثلا طيب الضلع الثالث بالويك 1 بالاتش 4 راح يكون العديد من الموجات يعني مثلا اذا انا بنزل للدي 1 مثلا طيب انا مثلا من عندها النقطه بالضبط ركزوا يا جماعه من عندها النقطه بالضبط عندنا يعني الموجه الاولى بالضلع الثالث الموجه الثانيه الموجه الثالثه الممتده الموجه الرابعه الموجه الخامسه خلص الضلع الثالث طيب انا هون اقل شيء اقل شيء اقل شيء بعمل شراء ان شاء الله تعالى مؤكد الى على الاقل 88% من طول واحد عشان بس تعرف ها راح فرجيك شيء شايفين يا جماعه اقل شيء 88 تقريبا 90 نقطه هذا مشان تعرف طبعا قفل هو طلع قفل فوق وعشرة 110 انا بكمل لل61% 114 نقطه قفل فوقها بكمل لل224% 170 وهون حلاوه الموضوع انك انت هون كمان فينك اذا بدك ترجع تاخذ بيوع لطيفه ماشي وبعدين ترجع تاخذ شراءات ولاحظوا يا جماعه كيف الخط التابع هيدا سبب لاحقا خد دعم سبب لاحقا خد دعم والله اعلم وهون في دايفيرجنس والله اعلم خلينا نتاكد طبعا القمه هون اعلى من هون لهيك انحدر بعنف طبعا في عندنا نموذج الشموع اليابانيه اللي هو بار او العمود الداخلي هذه الشمعه داخل الدمت جوه اللي قبله خلينا نتاكد بس لا والله ما عامل دايفيرجنس بس يمكن معلش بالويك وان ما عامل دايفيرجنس تمام تمام يا جماعه شوفوا عامل قمه اعلى من قمه وكمان الماكدية عامل قمه اعلى من قمه فما عامل دايفيرجنس بس انتم مشان تشوفوا قوه ايليت انه خلص انتهت الموجه بده ينزل ما في باذن الله عز وجل وحتى انت هون تقدر تاخذ بيع يعني خلينا نقول عند هالشمعه تقدر تاخذ بيع هلا فيك تاخذ بيع عند هالشمعه بس شوي صغيره مخاطرتها عاليه الحقيقه الا اللهم عندك سيناريو طوارئ الا اللهم عندك سيناريو طوارئ على كل احوال أه تفضلوا هي المقطع الله يعطيكم العافيه رب العالمين وان شاء الله وتعالى بابدا ننتقل لمواضيع تانية بالمقاطع الجايه الله يعطيكم العافيه بنشوفكم على خير سلام عليكم ورحمه الله وبركاته